Això és l'ES, a la Vall d'Aran. És l'últim poble català abans d'arribar a França. Té 1.500 habitants, 25 quilòmetres quadrats i una llengua pròpia, l'aranès. Això que llegiu és aranès. És una varietat dialectal de l'occità i és llengua pròpia aquí a la Vall d'Aran i des de fa dos anys la Generalitat el va declarar també idioma oficial a tota Catalunya. A banda dels 1.500 habitants, els 25 quilòmetres quadrats i la llengua pròpia, l'ES té, a més a més, un punt i la història del seu dinamitzador, Luc. Bon dia a tothom. Bon dia. Jo sóc Luc de la Rosa, el dinamitzador del Punt Òmnia Heraro de l'Es. Jo sóc de Sabadell, en realitat, i vam, vaig aterrar aquí, a aquest poble del Pirineu, eh, per amor, m'hi vaig enamorar d'una aranesa, i vam venir a viure aquí. Eh, vivíem, bueno, vam venir a viure una casa vella, molt petita, no teníem connexió a internet encara, i una de les primeres coses que ens va sobtar és que no hi havia cap punt de connexió ni, ni gratuït ni, ni de pagament al poble que havíem d'anar fins a la biblioteca de Viella per, per poder consultar el correu electrònic. A més s'ha donat una circumstància que és que eh, aquest edifici on ara mateix acull el Punt era l'antiga biblioteca municipal però feia ja 6 anys que no funcionava com a tal, i, per tant era una equipació tancada i, I aquest projecte, doncs permetia recuperar l'espai. Bon dia. Què penseu? só el didinaitzzar que ho diu més a tot l'Econòmmia. Jo havia estat usuari. <coughs> Eh, jo sóc de Sabadell i, per tant, havia estat usuari el Punt Òmnia de Sabadell. Punt Òmnia de Sabadell havia estat eh, més que arreu usuari molt puntual, les hores d'accés lliure, però més tard em vaig mudar a Girona i a Girona sí que vaig fer algun curset. I bé, coneixia el programa i, per tant, a més de conèixer el programa com a usuari, diguem-ne, eh, m'agradava molt l'ambient que se respirava en Punt Òmnia, i per tant la idea era una mica fer una cosa semblant, eh? si no aconseguíem que fos un punt òmnia fer una mena de telecentre eh, de gaire social. Eh? Perquè es dona la circumstància que a no hi ha més espais públics de reunió, no hi ha casal d'avis, no hi ha eh, un casal de joves, i per tant teníem una mica que hi havia la necessitat no? de no només oferir doncs, eh, tot el relacionat amb les TIC, que feia molta falta en aquesta, en aquesta comarca, sinó també doncs, doncs, eh, tenir un espai de reunió on, diguem on la gent pogués, pogués passar l'estona i compartir, compartir coses i vivències. El Punt Omni Adalès porta per nom Ed Aro, una de les festes populars de la tradició pirenaica que marcava el moment de sembrar les punites i pujar els ramats d'animals a la muntanya. Perquè està ubicat a la plaça de Aro, de fet aquest abet, que veieu aquí plantat a mitja de la plaça era aro pròpiament. És una bella tradició occitana que tenim arrelada aquí a l'est, que consisteix en el dia de Sant Pere a aixecar l'aro manualment entre tots els veïns, tenir-lo plantat tot l'any fins la vigília de Sant Joan, que llavors eh, després de fer uns balls tradicionals eh, li calen foc i està... Aproximadament 12 hores, 12 hores en flama fins que se consumeig i es queda tot ceendre. Al punt treballen persones de tot tipus, joves, estudiants, nens, adults, de moltes edats i procedències. A tots ells, tenir accés a les TIC a només uns metres de casa els ha facilitat molt les coses. És eh, aquells aturats que hi ha al poble ara mateix, per exemple, fins ara, per la manca que tenim aquí d'ordinadors per llar i per la manca que tenim de punts de connexió lliures, havien, havien d'anar a segellar l'atur a Viella, perquè fins a Viella, anaven a l'oficina, els segellaven allà des de... Desga estar al punòmile, doncs no cal que desplaçin per passejar, venen, eh, i en un moment doncs clau s'assegem, traiem la còpia i, i fet. diguem aquesta comoditat, no?, de fer certes gestions, sobretot gestions eh, eh, burocràtiques, poder fer-les a través de l'ordinador i, i poder donar recolsament sobretot a aquelles persones que no estan segura de què estan fent. Bé. En poc més d'un any, l'Òmnietaro ja s'ha convertit en un referent per la comarca. Ara en deixem l'UX seguint treballant en aquest entorn de compte.